دپ بچہ رٹ نمبر ٹھے سیکمس اچھا پہ گئی الگ دہ فل علاقہ گھر میں بس مسافر بس فقیر بس گداگرین جائیں تائس جائیں تنک آز بہ گنڈ پہ پگہ جمع تیاری تھی شینگو مے کری تیاری تحر یو آرام میں جو جمہ بس اسلام طالب علم جعا پڑھتم نیرن وسن شہر اللہ تعالیٰ کرنی تی راچ ماچ دعا کرن اللہ تعالیٰ کر تس عیا ترچ میس عیا تے راچ یت بستی ترچ یو سرس علقس راچ امین یارم بل عالمین مے دس اہانو بہ گن میے ستمے می دہی کور واپس تمہ علقہ مز مے دمس من دون باتن گو ملاقات ملاقات کیا گو من دون باتن گئی ایم دوپن ام کن مان بچی انجی چنڈس برابر داغ جسمس نا لکچھن جی جی دے کتن ٹھیک وون میں برون جسمس پہ یوتہ داغ مسلو بڑی یہ ویت سیشن کورٹس تام ڈسک کورٹس تام ڈسک کورٹس لیڈی جج جی جی سیشن جج جی جی کس لیڈی جی جی جی جی جی جی تم و ملس مسلمان تین کیا ویک اسلام وی تھی کن جائیں صحیح کرو پنس پنہ بچی بچی وچن بچس بچہ وچن بچی وشنک انٹروڈکشن کر تارف وی ناگہ کاگ پہلگام گسیر باغ پادشاہی باغ کی شالمور گھن کی نشاطن گزن کیوج لاگ خکس اخ حیا بے, بے شرمیمی مل تک بے دمیر ماج تے دیر رشتہ تے دمیر تم آ تماش وچن لڑکس تو لڑکی ترا الگ بہ لا گیس واج یہ لاگن ہمس واج عل و اننا بے حیا اجازت تھی ونٹروڈکشن ہر دپن لیڈی جی ونانزک بدل ازکہ پتہ یل بچی گچس وشنہ وشن وشن وشن وشن بچی بچی وشنہ یہ لڑکہ گمس دپن گھر ھیک سی پلو نزک پت گا کے وشن کیزک پتہ گر تعارف یوت کر پہ بدلو یہ ازک پہ پلو کڑو نبر ایک سم و پورے یہ کمزوری امس لڑکی سے دینچ اہمیت تو دین رشتہ پتہ بادشاہ بچی آتہ باجشن لڑکاशासन پدا فرمو کرشتو کو ایک سے کرن پردا خاص کر مرد ذمہ داری یہ تو تو ونی چھ کورمالو ونمت علی تتر رباغا دین کو نہ خاص کر مرد ذمہ داری مرد سا ون یہ شئی لڑکا نش پاد کر نامس لڑکان چی ز پات اپر پات لور پات اپر پات چی کروڑ باجس بچی بادی. لاپک ایشہ ہل میں حص نشپادے کاررن آمد ہ مسلاک زیہ زیادہ گاز کہیں۔ یہ کر نہ زیادہ سے ٹریڈ کرنچ کوشش کہیں۔ اہ ول حجرہ صے پائیہ۔ اگر یہ س کرنچ کوشش کرہ تیل پھٹے ہے۔ چھو پہ پرتس کیا اوور شرح رسول اللہ سےہ او موک سقی توہ اک تعالف فرتونگو تیلہہ تش استطلا زیادہ الہ زینا گاز ا اس مگر آز۔ آئی سوئی کسم آشی زہر کھاو ناوان کوڑن دا. نار داو ناوان کوڑن دا. آش خود کشی کرن آن کوڑن